I dag fikk vi et svar på hvordan tingenes tilstand er for dyrevelferden i norske svinebesetninger. For på over halvparten av gårdene som mattilsynene besøkte, ja, der ble det avvikfunnet. Avvik. De ble presentert i sluttrapporten fra Nasjonaltilsynskampanje fra dere i mattilsyn i Ingun Midtun-Godal. Der er inspisert altså en, en fyrredel av besetningene. Og hva slags avvik snakker vi om? Det vi snakker om det er nok strø som er viktig for at grisen skal ha et godt eh, sted å hvile. Um, så snakker vi om rotematerialet, som er viktig for at grisen skal kunne utøve sin naturlige adferd. Rote ja, rotematerial, rundt. altså rett og slett sikkert trynne ned i søla? Rett og slett. Ja. Uh, og så handler det også om syke og skaddedyr og håndteringen av de. Men så har jeg lyst til å legge til, du nevnte at vi har vært i en fjerde del av besetningene. Det er ca. 582 grisebesetninger, så vi har nå en veldig god oversikt og god kunskap om hvordan norske svin har det. Mm -hmm. Er dere overrasket over andelen avvik? Jeg har lyst til å si først at vi ser stor variasjon. Så vi ser jo avvik, som du nevnte, i mer enn halvparten av tilfellene, og det mener vi ikke er godt nok. Takk. Samtidig så ser vi også mange som driver godt og flere som driver bedre enn det som regelverket krever. Men det hjelper jo ikke så mye for de som ikke gjør det. Det er jeg helt enig i. Og da er det jo viktig at bonden som har ansvaret for grisens velferd og som er i føsehverdag tar ansvar for å bedre dyrvelferden der det ikke er godt nok. Mm. Så har det vært mange avsløringer, mye dokumentar på NRK, aktivister har, har filmet forhold for særlig svin som absolutt ikke har vært på denne måten skal være. Ville dere kommet dit dere er i dag uten at det var andre som påpekte dette? Det er jo et viktig spørsmål. Vi satte i gang med en lokal tilsynskampanje i Rogaland før både grisindustriens hemmeligheter og før de avslutningene som var i mai 2021. Og så har jeg lyst å si at det bildet vi ser er et annet enn det som er trukket frem i disse to, eh, to programmene. Annet hvordan da? Annet på den måten at det ikke er representativt, og at vi har sett på et mye større antall gårdsbruk, eh, sånn at vi nå har et godt grunnlag for å si hvordan det står til for dyrvelferden for norske svin. Mm. Bjørn Gemming, leder av Norges Bondelag. Hvordan reagerer du på denne sluttrapporten? 56 prosent med avvik. Er det sånn det må være? Nei, dette har er ikke godt nok, og vi hade håpet at tallene skulle være bedre, så her, er, her må det komme forbedringer i, i, i svinneproduksjon i Norge. Samtidig så øh, viser det også Mattilsynets rapport at det er øh, väldigt bra i, i mange dyrehold, og det er forskjeller mellom dyreholdene, altså det er variasjon her. Det sier så noe om at det er fullt mulig å drive godt håll med god dyrevelferd i svinneproduksjon i Norge, dersom man følger regelverket. Og de, og de erfaringen... Så det er ikke noen unnskylding for ikke det, selv om man synes det er knappe marginer, selv om man syns at påleggene kan være dyre? Nei, altså bonden har uansett ansvar for dyrevelferden, og vi mener at det skal drives i tråd med regelverket. Og erfaringen fra kampanjen viser også at det er mulig. Det er mulig å drive svindeproduksjon i tråd med regelverket og ha god dyrevelferd. Den erfaringen som rapporten der gir oss, må vi bruke for å heve standarden i hele sektoren. Og så har vi jo, du har vært i studio flere ganger selv, diskutert dette gjennom flere år, og likevel så er det altså 56 med avvik. Ja, og så er jo de avvika, og regelbrudda, de er av ulik karakter. De er, men det, det er jo ikke sånn vi skal godta regelbrud. Vi skal ikke godta regelbrud, men uh, som rapporten viser så er det flest avvik på strø- og rotematerial, og det betyr jo ikke at det er nødvendigvis der ikke bruk av det i hele tatt. Det er også variasjon innenfor hvor det er, og vi trenger en bedre nivellering av bonden, slik at man er i tråd med regelverket. Så noen bruker for lite, noen få bruker ikke i det hele tatt. Det er ikke bra. Men det sier meg også at når det er strø- og rotemateriale som på er det mest hyppige forekommende avvike, så er det ganske, eller det er mulig å få til forbedring raskt gjennom, gjennom å heve den kunnskapen og rutinene hos bonden. Men i motsatt ende, da, en firdel behandler ikke skaddedyr. Hvorfor gjør man ikke det? Og her vil jeg si at vi misslykkes. Det er ikke bra i det hele tatt. At så mange dyr ikke får riktig oppfølging. Og for få dyr avlives, eh, bonden må få bedre kompetanse, bedre forståelse av når et dyr har en prognose for å kunne bli bra igjen gjennom behandling, og når prognosen er så dårlig at dyret faktisk eh, må avlives. Det må skje hyppigere, slik at dyr ikke står og lider. Men, men vad kan forklaringen være på det? Handler det om, om økonomi? At man må av, avskrive det som Nej, det tror jeg ikke, fordi veldig mange av de dyrene som her må avlives, de vil uansett ikke bli til mat, de kan ikke transporteres og de vil ikke bli akseptert på et slakteri som mat, så det handler om å øke kompetansen til boden og sørge for at de dyrene faktisk blir avlivet når prognosen uansett ikke er god nok. De når driver med dyr, burde du ikke vite det? Jo, også, men så ser vi det at mange kvir seg nok noe for å avlive dyr. Det, det, det er jo også en belastning, men det er ikke noen unnskyldning for at dyr står og lider. Derfor så må den kompetansen bli bedre, og vi trenger også eh, å øke den kompetansen hos bonden. Og de dyrene som har prognoser for å kunne bli bra igjen, de må få rett oppfølging og behandling av veterinær. Godal, forteller dere dette dere også, at dere må fortsette å komme på uanmeldig tilsyn videre? Det ø, å komme på uanmeldte tilsyn er jo en viktig del av de verktøyene vi har for å bidra til regverksetterlevelse, og at bonen tar det ansvaret han har i forhold til dyrvelferd han eller hun har. Så ser vi jo gjennom denne grundige og omfattende tilsynskampanjen vi har hatt nå, at det er noen områder hvor vi kan være enda bedre på å veilede om hvordan regelverket skal forstås. Og vi jobber nå med to veiledningsvideoer som sier noe om hvordan man skal bruke strø- og rotemateriale for å sikre at det blir lett å forstå og lett å etterleve regelverket på de punktene. Mm, men jeg tenker igjen da kanskje mest på det som er en andre eden som handler om de som ikke behandler skadedyr eller avleverdyr som er skade. Det blir jo viktig for oss å følge opp de besetningene hvor det har vært flere avvik, og det er cirka 10 prosent av besetningene som har fire eller flere avvik. Og det er klart att de må vi følge opp på en god måte. Mm. Og der ska vi også bruke de virkemidlene vi har til rådighet for å sikre reggeverksetterlevelse. Men det er altså ikke bare det som kommer på besøk til grisfarmene. Thor Grobstog, du er etolog, altså lærer om dyrs adferd i naturlig miljø, og også talsmann for Nettverk for dyrs frihet. Vad syns du om den slutrapporten Dere har jo indirekte bidratt til den. Ja, nei, den sluttrapporten här den viser jo mye som det... Vår afsjøringer og sa visst at dyrvelæ i norsk grisindustri er allt fordålig og at grisindustrien ikke klare då rid op i de problemer de har. Det har varirt afslørt gang på gang og grisindustrieer har lovet bot botå bedring, men likvet så ser vi nå at der lobrud hos de fleste krisepronten n det er kempelvorlig og det, det krver med sterkere lut den det vi hør her og det var sett tidlire. Men som detdagligt av kritiken mot der afsjøringerært att vi har tat no en går man gjort et ganske omfattende arbeid og, og vist ett større bilde, så sånn sett så burde du vel også egentlig være glad for denne rapporten? Ja, ja, vi er glad for at Matelsynet gjør dette arbeidet, og at vi får et uh, godt faktagrunnlag for denne debatten, og så viser jo det det faktagrunnlaget ganske sjokkerende tall. Vi har allerede ett svagt regelverk som ikke sikrer god dyrølferd for norske griser. Du kan holde en gris på en kvadratmeter med betong, de får aldrig komme ut, det får ikke se sollys. Altså, det, er ganske, det er et ganske svagt regelverk, og likevel så vi da i denne godt varslede kampanjen fra Mattelsynet at over 50% bryter regelverket da er det ikke enkeltprodusenter det er problemer da er det et system med alvorlige problemer mm. Sandra Bård, landbruksminister fra Senterpartiet har sittet tålmodig og, og hørt på de tre andre. Hvordan synes du norske griser egentlig har det? När det är klart det vi har fått nu i den rapporten fra Mattilsynet är inte gott nog som oss så näringen har eh, i dag. Det må göras tiltak. Eh och så säger man eller säger sig att man har i dag och regelverket för att göra de tiltakarna. Eh, vi ser att halvparten parten är brudd, men mesta parten det är runt rotmateriale och strö där det är enkelt att göra tiltak raskt. Det det är alla eniga om att det inte är så allvarligt. Ja, vi ser ju också att det stora variationerna för region till region så kunskapsöverföring fra, fra de olika regionerna tror jag också kan vara eh, en viktig lösning i tillägg till att vi hele tiden måste fokusera på eh, kompetens. Si och eh, så kan jag se att från regeringens sida så jobbar vi ju jo nu med omfattande styrvälfärdsmeddelande som ska komma i löpande nästa år som också kommer att vara eller rapporten idag kommer att vara ett gru viktigt grundlag för det regeringen ska göra där. Men eh, vi har ju haft någon runder här och flera städer hvor vi gang på gang har konkludert med at funnene som vi presenterer ikke er godt nok. Har vi da riktig regelverk, Bork? Ja, och på många av de regelbröden idag så är det enkelt att uppfylle regelverket. det är ett eller två punkter som inte är följt upp. Enkelbröd är överklart så. Jo, nej, alltså jag tror också att norska bönder är väldigt upptagna av att djuren sina skall ha det bra. Det betvivlar jag inte. Och så ser vi att i enklaste litet 10 av tillfällena som är eh nog haft till syn på så är det har man flere brudd. Och det är ju där man har flere brudd man också måste gå in med tiltak. Och så vill då jag säga si att det är ju sant att det är ikke utføres tilsyn i dag. Det gjennomføres gjennom dyrevelferdsprogrammet til næringen selv. Tre tillsyn för de sårbare produksjonene i løpet året, och ett tillsyn på resterende. Men det er klart, vi må jobbe for å bli bedre, det regjeringen er opptatt av, og så utvikle og se på regelverket i tilknytning av til dyrevelferdsmeldingen. Men med en kjapt og raske tiltak må næringen ta tak selv. Gråpstokk, hva synes du er det mest graverende i funnet? Det er mye graverende här for å si sånn. uh, Men jag tänker det Sandra sier om att næringen må ta tak. Jeg er for så vidt enig i at næringen må ta tak og starte på en utvikling hvor man uh, får, lar dyra få komme ut och lar dem få bedre levmiljö. Men vi har også gitt næringen nå så mange muligheter til å rydde opp i ting, och de har vist gang på gang att de ikke klarer å gjøre det. Så sånn nå tror jeg vi trenger att politikerne tar alvorlig tak i regelverket. Det är 20 år gammelt, dette regelverket, og har ikke tatt inn over seg den nye forskning vi har fått på dyrs behov. Grisene trenger betydelig mer plass enn en kvadratmeter for å få god dyrevelferd, og der trenger politikerne å være tydelige, og sende signaler og endre regelverket, sånn at grisene får mer plass, og de får komme ut og uh, utøve den avtferden som de har behov for. Hva bøndene sier der først, Jimmy? Ja, for det første vil jeg si at vi har et, et strengt regelverk i Norge, et godt regelverk i Norge som skal uh, sikre at vi kan drive matproduksjon med husdyr med god dyrevelferd. Norske bønd er veldig opptatt av dyrvelferd. Og vi har jo selv lansert dyrvelferdsprogram som et verktøy for å få til forbedringer. Og vi er i en positiv utvikling. Men jeg skulle ønske at den positive utviklingen hadde gått fortere. Men gjennom dyrvelferdsprogrammene så så får vi avdekket avvik eller regelveisbrudd. Og de avvikene blir stanset, de blir lukket, og gjennom den processen så får vi også endring i rutiner, og også endring over tid med holdninger, som i noen få tilfeller det er tilfelle. Så vi jobber systematisk. Jeg skulle ønske meg en raskere framdrift, men det er ingen tvil om at vi er inne i en positiv utvikling. 100% velferd får vi vel aldri, Sandra Bork, men når vil du være fornøyd Nei, altså vi må hele tiden utvikle eh, både, altså se på dyrevelferd. Det er, vi ser att samfunnet utvikler seg, endrer seg. Dyrevelferd må være fokus hele tiden, og da må vi bidra til å gjøre de rette tiltakene. Men jeg tror akkurat på svin nå, så tror jeg vi har også, eller eh, svinenæringen har mye å lære av hverandre. Det er som eh, har god dyrevelferd och vel så det. Man kan bidra med kunnskapsoverføringen mellom de olika regioner for å nettopp eh, bidra til å, eh, til å få nä avviker. Och särskilt man upplever 1 till 2 avvik som är knyttat till strö, strö och rotmateriale och det förbyggandes nettop för att du inte ska komme till de nästa avviker som utgör en skade för dyret. Helt ärligt, Oddal, tror du du vill få väldigt anleddes resultat om du gör detta om ett år? Jag är en optimist med tanke på att se förbödring och så är det en god nyhet så jag du, du kommer ikke med drungen ja da. Nei, det for mig er det jo viktig at det er dyreeier som har ansvaret, og at alla aktørene runt bonen må bidra til at dyreeier kan ta det ansvaret. Det gjelder næringen selv, det gjelder andra aktører, slakteriene og så videre, og det gjelder også mattilsynet. Og vi må jobbe godt sammen. Og så er det et, en positiv nyhet som ikke er nevnt titel og det er at vi også har undersøkt veterinærenes bruk av smertelindring og bedøvelse i forbindelse med kastrering av smågris, og der har vi ikke funnet noen avvik. Og det var et av de punktene som var viktigst i denne grisindustriens hemmeligheter som var på Brennprodukt-dokumentaren. Da var også det nevnt. Takk til deg, Ingun Mytungoda, administrerende direktør i Matilsyn. Takk til Sandra Bork, landbruks- og matminister fra Senterpartiet Bjørn Gimming, leder av Norges Bonelag, og Thor Groppstock, etolog og talsmann for dyrenes rettigheter.